V show biznise som známa, živí ma každá fáma, konverzáciu s čerí, keď vstupujem do dverí. Je ma hneď plná sála a pozornosť je stála, ja upútam aj kráľa, keby som oňho stála. Čo chcem, všetko dostanem, šperky robí až pozem, zem, no za ligotom je len klam.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 Šperky robí až po zemno, za ligotom je len klam. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. V show som znám a bulvár ma vyhľadáva. Tá pozornosť mi svedčí, neobávam sa, rečí. Chránim sa hrubou stenou. Za ňou prechádzam zmenou som obyčajná žena, cítim sa unavená. Paparazzi ma fotí o hovory, hodnotí popularita, škodí sem tam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.